Toți subliniere oferi sunt vizai. Guvernul adopt legea care aduce noi scumpiri când intră în vigoare. Anunc subliniere Ocant pentru toți subliniere oferi din România. Acetia sunt vizaci de o nouă lege ce va crea extrem de multe nemulcumiri. Este vorba despre o directivă extrem de controversat, care se află deja pe masa executivului pentru a fi adoptat și implementat foarte curând.